Boas estresadas, somos Santilla e Alberto e volvemos un día máis que a nosa sección Non se estresen Música Tras preguntarvos en Instagram sobre varios temas para gravar vídeos saliu por abrumador a la maioria que quería vídeos sobre violencia de género, así que comenzamos falando do perfil de maltratador Vale, para que halle perfil de maltratador primero ten que haber Unha relación de parella, evidentemente, eh, na que as dúas persoas non teñen unha relación de iguais, posto que hai unha relación de persoa a propiedade, a Por lo tanto, a persoa maltratadora cree que pode controlar a súa posesión a través de distintos tipos de violencia, xa se física, psicológica, etc. Da igual. Por que pasan estas cousas? Bueno, decirvos que a violencia é unha conducta aprendida. Aprendes en a infancia xeralmente a través da familia. Pero, por que a través da familia? Porque estamos asumindo roles de xénero no tradicionais que en a nosa familia e todas as atitudes sexistas. E hai perfil de un maltratador, definido? non, non non hai hai nos de diferentes etnia religión, clase estudios non, non hai ese pensamento que sempre houbo de que tiñe que ser sen estudios e de clase baixa vale? que non haxe un perfil social non quere decir que a raíz dunha serie de estudios feitos na década dos 80 non se pudera trazar un perfil psicolóxico da persoa maltratador que ten unha serie de características entre elas que ofrece unha moi boa imaxe de portas para fora, non? E, o mítico de sempre saludaba e sei unha medo máis normal xera moi boca muller que hasta llevaba as bolsas da compra claro, pero que de portas para fora seixa unha persona moi sociable non quere decir que cando ten unha certa intimidade con unha persona non teña comportamentos violentos. Eso teña que quedar moi clariño. Ademais, teñen unha baixa autoestima e un forte sentimento de inferioridade, polo que tratarán de facer sentir inferior esas súas parellas para que teñen unha menor autoestima. Por outro lado, teñen unha necesidade de poder e de protagonismo moi marcada, porque son personas moi autoritarias e egocéntricas é o mítico de acabose porque digo é o punto non pasaron da fase egoísta dos 2-3 anos que llevamos a fazer? Por outro lado, se as familias teñen unhos roles de xénero tradicionais moi marcados as persoas maltratadoras tamén terán estos roles e estereotipos de xénero marcados polo que quererán unha muller que sexa obediente e sumisa, evidentemente, queren basicamente unha cenicienta cos poderes do Mago de Aladín e que xa se traiga a súa copita de coñac soberano, como certo anuncio no Anar 50. E, no quinto punto, destacar que as persoas maltratadoras teñen unha falta grande de asertividade, a asertividade e a capacidade para dar a nosa opinión respetando o resto e sinferir o resto. E estas personas consideran que a súa opinión é unha verdade absoluta e unha como tal. En sexto lugar, son, os maltratadores son persoas celosas, controladoras e posesivas, se teñen unha baixa autoestima, o que teñen é un medo de solidade e de villamento. Sonamos a frase... As túas amigas caigo mal, queren que o deixemos, ou o teu irmán, mírame mal, creo que te caigo mal. Este tipo de frases, que son moi típicas, non son máis que un exemplo do que busca o maltratador, que o llamento total da muller do seu círculo de confianza, en sétimo lugar, Caracterízanse por ter unha gran inestabilidade emocional e un baixo control da ira, polo que se frustran moi fácilmente. Ejemplos desto, de moi fácil. Enfádanse e tiran cousas ao chan, o botanxe esa mirada que consena, que dá un medo a que flipas. Por último, as persoas maltratadoras teñen unha gran capacidade de manipulación, autosculpación, É culpa das memes persoas. Hasta que non hai unha relación íntima forte, estamos tratando coa carrapuciña vergueia. No momento en que a relación se fai máis íntima, esta carrapuciñada va ao lobo. Culpa a muller de dos seus enfados e da súa irascibilidade as mulleres terminan crendo que realmente son culpables da súa agresividade porque non lle tiña a cena ahora tuvo problemas no traballo e ademais eles tamén se excusan en que beben moito no seu alcoholismo nas drogas e en problemas de traballo pero eso non é certo a muller non todo culpa da persoa que maltrata, non da que é maltratada. E espero que vos gustase o vídeo de hoxe. Se tedes alguna pregunta, deixadea nos comentarios, dálle a like e suscribídeos.